سميتها ضيف أتى أقول فيها سألت النسيمة متى تأتي فهبت رياح الخريف العاتي صبرت عليها عسى تنجلي أجابت بنظرة وما ضرني سؤالي لها بالباء هل أجابت بقد وقلبي اشتعل تمنيت أن لو قالت نعم وتاب الرياح ألا تنجلي أسير يسير وسار معي قلب جريح لا ينثني فؤادي عذابي وحين اكتئابي أتى ضمني طيف أتاني يحمل هواها وحين أراها أراني غني أنشت شعرا في حبها فقالت هجان يا ويلتي أضعت شبابي في حبها فقالت رجاء لا تأتني فقومي اعاد اذا زرتني وقلبي يئن ان هجرتني اخاف عليك فانت الذي بضيف حبك قد ظلني لا تعتذر عن ضيف حبك مطلقا فانا الذي يهوى الذي قد شدني فحلاوه الحب لهيب مشتعل لا تطفئ القنديل حتى ينفني أبسط فؤادك حيث شئت من الهوى واعطني قلبا كقلبك يرعني حين اشتكى أضمه ويضمني باتت فأضحط في فؤادي كأنها هي الفؤاد وثارني لا تعتذر عن طيف حبك مطلقا فأنا الذي يهوى الذي قد شدني شكرا. شكرا